Eugen lider PMP, după ce PSD-a anunțat ce i-a luat toată organizaia de tineret, a plecat un singur om. Partidul Social-Democrat a anuncat ce toată conducerea centrală a organizației tineretului partidului mi subliniere care a popular sublinierei marea majoritatea a membrilor acestei filiale s-au alturat psd Însă, președintele executiv al Nicerii populare, Eugen Tomac, spune ce social au transferat un singur om din PMP. Cum e se fit în să te bucur ce ai ajuns într-un partid condus de DAP? Credeam ce doar oile au pris la acest tip de afacere politic, dar se pare că unii cărlani au lipici la DAP. Una peste alta, e făcienius. De la PMP a plecat un om care a decis ce e mai bine să stea în poze lângă, dar, în PSD. Tinerii notri au congres pe 2 iunie. Acolo vei vedea cei mai valoroi tineri din politic, pe cei care cred în PMP, a transmis Eugen Tomac. Ulterior, Tomac a emis un comunicat de presă în care afirm ce PSD traversează o mare criză dacă a ajuns să produc subliniere tiri false cu privire la tinerii din PMP subliniere, precizează ce un singur tânăr a trecut la PSD subliniere în organizația de tineret a partidului, a subliniere acum Anuncaser Social Democracii. PSD traversează o mare criză, dacă a ajuns se produc linieră rătiri false cu privire la tinerii din PMP. Nu organizația PMP a trecut la PSD astăzi, cum a anuncat principalul partid de guvern. Singur tânre, care de altfel nu mai trecuse de mult timp pe la PMP, a ajuns, în preajma congresului nostru de tineret, se rupă poarta cetre PSD. Tineri în subliniere triau congres pe 2 iunie i acolo veți vedea cei mai valorose sublinierei tineri din politic, pe cei care cred în PMP, declară urgentomac într-un comunicat dat publicit și miercuri.